people in the room that are the most excited about this so what are they seeing? Internet has changed the world. Bitcoin has changed the money. You can basically put a bank in your pocket. Wanna buy some secret stuff? There is now a new note that people are starting to talk about. The Bitcoin. The money of the future. Bitcoin is بانکی شد. The a the اغلب پولهای رایج، بیت کوین بر اساس سلسله قوانینی ثابت صادر میشه. هدف اصلی ایجاد پولی که دولت مرکزی نتونه ارزشش رو دستکاری کنه. No draw, mathematical problem. تصور معنای این مسئله اعجابنگیسه این که یه پول جهانی بدون مرکزیت داشته باشیم و این اتفاق در حال رخ دادنه خب یه توضیح کلی در حضرت بیتکوین بود و اهمیت این این مجموعه تو مدرن اکنومی تهیه شده دوبله فارسیش انجام شده بود و میدونم که یه بارم شبکه چهار سیما اینو پخش کرده یه تیکه دیگه از این فیلم رو ببینیم با هم که در خصوص استخراج بیت بیتکوینه میخوام یه حسی داشته باشین و این دوستمون از قدیمی های این بازاره و حالا توی اولی نفر آخرین نفری که با ساتوشی ناکاماتو حالا گروه فرد یا اسم ساختگیه چیز بوده در ارتباط بوده از طریق ایمیل بیت کوین چیه؟ کوین یه تکنولوژی انقلابیه که تراکنش وجوه از طریق اینترنت و به شیوهی نوین ممکن میکنه میتونیم به شکل سیستم افتتاح حساب بهش نگاه کنیم که در اون هزاران کامپیوتر در سر و سر دنیا با هم کار میکنن تا مالکیت جتون های دیژیتالی که بیتکوین نام دارن و ردگیری کنند. وقتی به کسی بیت کوینی میفرستین تراکنش در سر و سر شبکه منتشر میشه بعد از تایید در دفتری همگانی به ثبت میرسه که بلاک نام داره بلاک چین حاوی تمامی تراکنش بیت کوین هایی که از آغاز راه اندازی این سیستم به انجام رسیده و در سر و سر شبکه اشتراکگذاری و نگهداری میشه اغلب پولهای های توسط قدرت مرکزی منتشر میشه که کنترل عرضه پول و در اختیار داره بیت کوین قدرت مرکزی در کار نیست از بیت کوین ها برای کاربرانی که به تراکنش های درون سیستم کمک می صادر می شه. به این میگن استخراج بیت کوین. کامپیوتری هستند که کار تایید و ثبت تراکنش ها رو در بلکچین چین به عهده دارن. استخراج کننده ها به عنوان پاداش کارشون بیت کوین دریافت می کنن و بیت کوین های جدید به این شک درون سیستم عرضه می شن. سیستم به شکلی برنامه‌ریزی شده که در هر حالتی تنها 21 میلیون بیت کوین وجود داشته باشه و هر چه زمان بگذره پاداش استخراج کاهش پیدا میکنه نتیجه یه عرضه پیش بینی شده است که به وسیله ک کل... یا بودن بیت کوین کنترل میشه و بیت کوین رو تقریبا به چیزی مثل طلای دیجیتالی می میکنه این اولین پول اینترنتیه و هر کسی اجازه داره ازش استفاده کنه با بیت کوین میتونین هر مقدار پول به هر کسی به هر جای دنیا بفرستید به آسونی فرستادن یک ایمیل واقعا به آسانی دوستانی که تجربه این انتقال پول رو داشتن دقیقا میدونن متوجه این مسئله هستن که چه اتفاق جالبی در صنعت مالی رخ داده و تحولی که این ایجاد خواهد کرد تمام ابعاد زندگی ما رو تحت شوهای خودش قرار میده من این دو تا تیکه فیلم دیگه هم هست برامون که به نظرم میتونه به شما یه دید بهتری بده من اون هم به شما نمایش بدم ساتوشی ساخته که البته به نظر من این باید اسم مستعارش باشه در حالوین 2008 کسی با نام کاربری ساتوشی ناکاموتو بیلینگ رمز نویسی کرد مدتی روی یه سیستم پولی الکترونیکی کار میکنم که کاملا همتا به هم همتاست و هیچ شخص سالی معتمدی درش دخیل نیست این پست هااوی لینکی به یه صفحه سفید بود که درش ساتوشی یه سیستم پرداختی تازه رو برای اینترنت پیشنهاد داده بود در این پست از سیستم پرفور و رمزنگاری عمومی استفاده می کرد مقان کامپیوتر سالها با این تکنولوژی ها سرکله زده بودند. تا بتونن پولی دیجیتالی خلق کنن اما ساتوشی راهی برای تلفیق این شیوه ها پیدا کرد که پیش از این هرگز اتفاق افتاده بود. اون به این ترتیب بیت کوین هیچ ردی از ناکاماتور وجود نداره. در صفحه کاربریش ادعا کرده بود یه مرد 34 سال است و در ژاپن زندگی میکنه. گرچه ساتوشی یه اسم ژاپنی‌یه در زمان ارتباطات آنلاینش به انگلیسی سلیس می نوشت و برای مخفی نگه داشتن حال برنامه برنامه‌نویسا و رمزنگارا از سراسر سر دنیا به نبوغ طرح ساتوشی پی بردن و برای بست بیت کوین با اون شروع به همکاری کردند. در اکتوبر 2009 اولین نرخ مبادلات منتشر شد. هر 1309 بیتکوین یک بیت بیتکوین ارزون بود و در طول سال بعد به ارزش چند سنت مبادله می شد. در بهار دو... یه ذره بینیم بیت بیتکوین با اون شروع به همکاری کردند. در اکتوبر 2009 اولین نرخ مبادلات منتشر شد. ارزش... عرضش... هر 1309 بیت کوین یه دلار. تصور اینکه کسی اومده 100 دلار روی این بازار ریسک کرده و گفته حالا حالاها باش کار ندارم که توی دوره هم به فیم این میپردازیم که رد این کیف پولایی که تا الان تکون نفر رو بزنیم ببینیم چه؟ چون یه شاخص مهمیه که خیلی از شرکت‌های تحلیل ولی تصور این که 1301 9 بیت کوین یه دلار و اگر 100 دلار خریده باشه یه حساب ضرب و تقسیمی بکنیم و حسابش کنیم به امروز ببینیم چه عدد بزرگی میشه واقعا لذت بخشه ادامهشو رو هم ببینیم یک دلار بیت کوین ارزان بود و در طول سال بعد درزش چند مبادله می شود. در بهار 2010 مردی از فلوریدا به نام لازلو تصمیم گرفت با استفاده از بیت کوین هاش چیزی بخره اون پیشنهاد کرد به هر کسی که براش پیتزا بخره ده هزار بیت کوین می پردازه مردی در لندن پذیرفت و با یک تماس از راه دور از پاپا جونز براش دو تا پیتزا سفارش شد این اولین تراکنش بیت کوین برای یه معامله خوب محسوب می شد. بیتکوین کوین داشت اوج می گرفت. اما برای پای گرفتنش باید بیشتر در دسترس عموم قرار می گرفت. یک صرافی در توکیو به نام دار بیت که با دادن میده معادل 25 دلار بوده برای خرید این دوتا تا پیتزا و جالب براتون بگم 22 می را هر سال علاقمندان بیتکوین کوین به عنوان روز پیتزای بیت کوینی جشن می گیرن بود که با را به دست گرفت و حجم مبادلات کم کم اوج گرفت. تا نوامبر 2010 4 میلیون بیت کوین استخراج شده بود و نرخ مبادلات تقریباً به 50 سنت رسید بیت کوین به عنوان شکلی از پول کم کرد. name is Julian Assange. من برگردم به مابسه کلاسم و باید شما ادامه شده این با هم دیگه خب، الان ساعت هشت و سه دقیقه است و ما یک ساعت داریم با هم صحبت میکنیم از جلسه دو ساعته امروزمون من میخواستم پنج دقیقه آنتراک بدم اگر موافق هستی که شما هم حالا یه مقداری با قول من رو یه ساعت نشستن و حرف گوش کردن شاید یه مقدار سخت باشه پنج دقیقه بعد یعنی هشت و نه دقیقه برگردیم و از اون کلاسمون قطعا تا این پنج دقیقه رو اضافه میکنیم میشه و پنج دقیقه پس اگر مافقین با هم یه پنج دقیقه استراحت کنیم آقای جوادیپور هم یه متن نوشتن که من نمیتونم بخونم آقای یوسفی دوست عزیزمون اگر بتونید اینو برای من واضح بنویسید ممنون میشم ضمنان یه سری سوال براتون آقای مهندس یوسفی اینجا میذارن رادیو با تیمیه من فقط میخوام یه فیدبک از شما بگیرم که بدونم حالا با هم کار داریم میخوام زحمت بکشین اونارو رو پاسخ بدید بله کاملا درست بازاری که سود میده بعد ازش گرفت دیگه فرصت هیچ تعصبی ما به بازار کریپتوکارنسی نداریم و هر کسی هم میخواد وارد بشه بر اساس ریسک خودش چون از اینجا به بعد قطعا دوستان شما بهتون مراجعه خواهند کرد و بگن که حالا جوریه و پشتوانه چیه و حالا یه بحثی باری پشتوانه دارم امشب که حسابی کیف میکنیم خب پنج دقیقه استراحت بعد از فعلا